وقت نے ہے کیا ہم پہ سس ستم تم بھی بےزار ہو برباد ہے ہم جانے کس راستے مجھ کو لے جائیں گے یہ میرے ڈگمگاتے قدم ساتھ دیتی باں ہو غم تیرے بن اب نہ لیں گے ایک بدم